Priatelia, vítam vás tu po veľkej Lovnici, v tomto pastoračnom komunitnom centre pre Romov, ktorom sa stretávame na stretkách pri formácii birmovancov, na rôznych náukach, ale hlavne pri svätých Omšiach v nedele a prikazané sviatky. Na týchto nedeľných svätých Omšiach sa k nám pripájajú aj Slováci, tí, ktorí nestihnú, do poludnia na Svetu Vomšu kvôli práci, tak s ním prídu a spolu s Romami tu vytvárame takéto spoločenstvo. Dnešný deň sme sa tu zišli, aby sme vám zaspívali pieseň v tomto pôstnom čase o tom, ako človek chodí častokrát takým údorím, ako sa bude aj v tej pesničke Hriechu a vín. Diabloch sme oklamaní. A kráčame s ním. Ale práve veľkonočné obdobie, ten veľkonočný čas, keď Ježiš stáva mŕtvych je aj pre nás takou sprúhou, aby sme si uvedomili, že naozaj sme boden oklamaní a môže Ježiš každý môj hriech zničiť. Tak preto započúvajme sa do tejto krásnej piesne a modlíme sa. All oh.